يا يا يا ولد يا ولد انا جيت نورت البيت قم بس وقت البيز يا ولد البيت سمعني صوت عيال وسقفة وحبه زغريده انا الكبير هو الكبير, هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما زكاة تعلب مكير اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير <تصفيق> كوكتيل خطير كوكتيل <تصفيق> خطير ربعت طفل من الناقه مش بودره وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كبير او كبير كفاءه احكم اي شعب مهما كان كثير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان على مجاهل او خريج فرير يطيع الكبير يدكن محذوف في بطن بير Objection. Objection. Objection. I really love this country like a fat kid loves the cake And I'll be then you own the please just give yourself a break You can't even battle me, 101 Mr. Fake My rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم في بكيس انت وسلج تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا خوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمروي اسمع يا كبيه اسمع انت واقفل خشمك واخشع فرسي نكسب في الحديد هرفع الكلمه بترفع نوي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير محدش يسمع طعم التفاحه بعد الشكليطه ماسخ ما ينفع ما ينفع نزل وقطمها جحش <تصفيق>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 واحد قلبي قاعد يا سجاح الحجم حاشق حصنها هادئ نجم ساعد عملي شادد مخي فادد امري نافد ربي حامد كل مال